أنت كل عين وانت كل فين وفين تلفوك وطور حواليك عشان تعرف انا فين وش على وانت بتسمع التنى وانت ما يباع يباع وش عندك خش انا عندي كل عين وانت كل فين وفين بتلف وتدور حواليك عشان تعرف انا فين خش عالابوت وانت بتسمع التراك ده ولما يبقى عندك وش خش كلمني عالفيس جرب تيجي عليا اعمل فيك جريمه زي قبطان حقلي قائد السفينه ادوز عليك اصدق يا دوب سمكه زينه انا مالك البحر ومش هعمل لك منه طحينه بتاخد نفس بتنزل فيرس أنا مخي مبيعطلش سميني وردة ترس في البراد بعمل سحر حتى بص على انا في الفلو ماستر مشتوب عليك اكس ده مش فري بس ستايل وبكتبه على عالموبايل شكلك ما عندكش زوق تسمع تراكي ومش مش مبنتشكلش ولو نتشكل فانت شكلك شت معندكش مساحه ومش هدف لاي لأ بيت بنويد ونودي حاسس انك زيه ساحته من جواك كسر كبير ومش انت مش شئ انا عندي كل عين وانت كل فين وفين بتلف وتدور حواليك عشان تعرف انا فين خش عالابوت وانت بتسمع التراك ده ولما يبقى عندك وش خش كلمني عالفيس بضحك ضحك ستيري وانا بطل مش بايدي اصلي شكلك يا استايد وانت عامل فيها زميلي وقفت مخي ومش هشغل بالي ما بفكرش بعقلانيه وبقيت اناني دلوقتي الفكره في النيه ومش في حاجه تاني مش بخطط للمستقبل عايش على اناني مش بحن لاي حاجه وبقيت اكره انا البيت مش واخد قرار مفيش مسار ستريت مش هتحرك مكاني حتى لو فزيت زيت وشكلي مش هستوي الا في زيت الدنيا كرسي في ميكروباص قلابه والتفاصيل عندنا ضايعه الرؤيه كده شكلها عندي بايظه ما بقيتش اشوف انا الغلابه اللي جانا دب علي دماغك طخ حطيت عليك فنزلت انت تحت ضغط انا لوحدي بند كاتب عليكو شرط اني ابقى النجم وتبقوا تحت الارض قشر موز بزحلق لوني مش اصفر تيجي قدام الالفه تدقت بتمثمر دس رامي فليكس يفليكس الارض اسبانيا فاقتن لا تتكسر